22 червня 2022 року до обіду російські військові випустили по Миколаєву сім ракет, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Це сталося рівно через 81 рік після нападу на нашу територію іншого загарбника. На напад Німеччини 22 червня 1941 року миколаївці відреагували гідно, розповідає Ігор Ніколаєв, доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії освіти, теорії, методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Містяни, зокрема, здавали власні кошти на потреби оборони від агресорів. Відреагували... Е Підйом, патріотичний підйом, тому що до середини липня у народне ополчення в Миколаєві записалося більш ніж 70 тисяч мешканців міста. Близько 20 тисяч записалося до винищуваних метальйонів, які безпосередньо полювали на диверсантів і охороняли важливі об'єкти, стратегічні об'єкти міста. По місту їздив агітаційний трамвай який був якраз спеціально спрямований для того, щоб показувати, що ми можемо, чим ми можемо допомогти фронту. Промисловість терміново переводили на випуск продукції необхідної для оборони. Більшість підприємств, це наші суднобудівні, 61-й завод, чорноморський суднобудівний, вони перестосувалися на випуск снарядів та авіаційних бомб. Такі підприємства, як парфюмерна фабрика, кондитерська фабрика, вони почали випускати бутилки з вибуховою сумішу. В середині липня з просуванням гітлерівських військ починається евакуація підприємств Миколаєва та області. Якщо брати Чорноморський суднобудівний завод, то базовим центром, куди він евакуювався, це було місто Астрахань. І якраз у Чорноморській з більшості цехової продукції якраз його потихеньку перевозили в Астрахань. В Миколаєві було створено 12 липня було створено знову ж таки комітет з евакуації, центр якого було розташовано у Снігурівці. У Снігурівці чому? Тому що це була вузлова станція, по якій проходили усі всі евакуаційні заходи. Підприємство «Правомайська» їх було евакуйовано до Саратова. Захопили гітлерівці Миколаїв 16 серпня 1941 року, і він залишався під окупацією до 28 березня 1944 року. Одним з джерел інформації про ці події є німецька кінохроніка «Дідаючий Вохеншау». Це кадри боїв на підступах до міста, стан Миколаєва та його підприємству. Можливості судноводівних заводів були одним з основних факторів, що змушували гітлерівців захопити місто якомога швидше. Через 81 рік миколаїв знов намагались захопити нові російські нацисти. Про паралелі та подібність подій тоді і тепер говорить доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. По-перше, обидва вторгнення розпочалися рано вранці, відповідно о 4 та близько 5 години. І у невипадкові дні. Гітлерівці напали у неділю, у момент максимально незручний, росіяни – у момент ідеологічно важливий, наступного ранку після відзначення професійного свята їхніх військових. Також історик говорить про жорстокі бої під Києвом, хоча і з різним результатом, та про захоплення Маріуполя, в обох випадках після повного оточення, ну і про допомогу західних партнерів. 30 жовтня 1941 року, 131 день війни прагнучи уникнути прямого військового втручання в Другу світову війну, обмежившись лише матеріальною допомогою, президент США Франклін Рузвельт підписав указ про виділення Радянському Союзу кредиту в 1 мільярд доларів в рамках програми «Ленд-Ліз». За програмою «Ленд-Лізу» СРСР у період з 1941 по 1945 роки отримав допомоги на 9,4 мільярди доларів. 9 травня 2022 року, 75-й день війни, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України. Тепер Україна зможе безперешкодно отримувати новітню американську зброю, техніку та обладнання. Федір Бондар, Олександр Пан, новини на Суспільному, Миколаїв.